السلام عليكم أنتوا طلاب و قد ترغي كيف يشير الأخبار إن شاء تمام اليوم رجعنا لكم جيم جديد مع غيناء أختي لأحمد غيناء أحكي هاي هاي كيف هاي أبدأ إيه. هاي يلا شبابا اليوم ده اللي بدنا نعمله هو إنه بدنا أخذتهم في ماب بتوقع عمية مرحلة بدنا أخذهم شباب زي ما قلت لكم بدنا نختم الماب تبع الميت مرحلة شباب حلو هذا الماب شباب. يلا, جوين شباب. يلا شباب آه. خلق. خلق. يلا وين وينك انا ما خلوني ما وقف يلا بنتظرك بنتظرك بسرعه بسرعه استنى استنى واااال وينك؟ ايزي ايزي ايزي ايزي ايزي يا ايزي يا حبله ايزي ليفل كم انت؟ آه فورم طيب رجعي لي امانه بشغل والله ما بقدرش والله بيقول لي ما بتقدرش هذا ع... ع... ع... في هذا في نظام السيف لا ايوه ايزي ايزي بقول لك ايزي اسمعي نعم ايوه انت ايوه اقسم بالله انه انت غبيه والله كثير لا لا وييييي بحاول بحاول اني برجع ماشي ايش؟ بقول بحاول اني برجع اوكي ايوه بتقدري بتقدري بتقدري بتقدري لا لا يعني انت نوبه في الكريتف حتى هون نوبه لا مش نوبه ما بلاش اقولهم شو عملت فيك جلدتك جلد لو ما شاشه كانت تطفي جلدتيني وراني كذابه والله يا طيب. جماعه لا ترد علي هذا محمد واحد كذاب والله اني كذاب امبارح أنتي التيكو جمال مع بعض لا ت... ترى جمال يعمل لي حاله اسطوري هو نوب نوب يعني انت جربت قبل صح اه اه يلا يو... مبين مبين تعي والمصحف والله انت النوبه تعيب انا خلصت من اول محاوله جمال جمال المنوبه جمال المنوبه والله غنى المنوبه يلا اسمع المشكله ان جمال بيجي بيتزلم علينا بتسلم عليكي انتي بس. <تصفيق> اه بتسلم، مشكلة لو لطشته كف بتعلم شو يعني غنم. آه، يا زلمة هذا الماب الكايت اللي مش عارف ألعبه. لا والله بس سبتي حواليك. والله آخر محاولة ما ضبطت غير أطلع برا الماء. اسمع اسمع أنت جذبة صح؟ شو؟ جذبة كثير صح؟ صرت صرت بايت 11 مرة يا زلمة. <تصفيق> انك جذبة. شو شو شو اسمع هاي سيدة ماشتها ماشتها مرة 12 مرة بنلعب بالكورة واحد ثاني لا هذا حلو يا هبلة زبطت زبطت يلا جربتي ادري نطي هون لا من عندك نطي هون ايوه اسمعي اسمعي اسمعي اسمعي اسمعي هيك لحد ما تخلصي ونطي يلا كيف كيف ايد هدي هيك ونطي بس آه بس لما توصلي عند الحافة نطي ماشي اوكي اه يلا واحد اثنين يلا صورة صورة صورة اصبر يا هبلة يا جذبة روسبي روسبي اسمعي اسمعي اوكفي اوكفي اوكفي انا بعلمك انا بعلمك هذا امشي هون بس يجي وبتنزلي تحت فهمتي؟ حلو حبيت يلا حلو. يلا يلا ايزي ايزي ايزي انزلي انزلي صوره طلع طلع, طلع تقدر تقدر تقدر انزلي صورتي في بس ثانيه هذا بتنطي من فوقه يا هبله بتنطي من فوقه وصلت Two hours later. بعدين بتجي هون تمام؟ تمام وقصي اذا في امتحان انت عهد صح؟ اه لأنه غنى راحت وصلت؟ يجي غنى أنا لسه ما وصلت يعني أنت أغبى يعني من إيه؟ غنى صح والله كثير ما شاء الله تربي الحق فضيله كثير <تصفيق> يا نوبي لما توصل على الحافة بعدين الطين بعدين <تصفيق> الطين بعرف والله مبين إنك بتعرفي مبين إنك بتعرفي افكر بقى ب 4 8 3 والله ما والله شاء, الله عليكي. شاء الله عليك كتم اللعبه طيب اه الله ياخذك يا محمد خسرت كله بسببه وياخذك معيش دخل امي انا دخل امي انا بسببك خسرت انا اه يعني جكاره هيك بس يعني جكاره هيك سبب اه شفت بطلت راضي تزبط يلا ثاني خلص ها يا محمد شفت بدات تزبط ها شو يا كذابه يا كذابه وانا قلتني هبه ليش لانك جد نوبل محمد انت كم عمرك <تصفيق> يلا يلا هلا رحت شوي ورجعت 2 hours later ما بمبيت بس ايوه ايوه ايوه صح صح ما شاء الله أيوة. والله العظيم اني هسه كنت معك يا غنى ام دا امك دعيت لك والله ايزي والله ايزي يا غنى هي هي هي ذري ايزي بس بتكون انت نوبي الصج زمان اسكت <تسقطتسقطت> اسكت يلا ساكت ساكت يلا يلا لا تنطي لا تنطي للحفه الثانيه ليش والله يساعد عهد عليك لا والله كلياتكم انا والله يساعد احمد نطي والله نط والله نطيك المره يدتك خربانه والله ما بلعب هذا الماب اطلع. جبلك باركور ايزي؟ لا مش ايزي ايزي يعني للمنوب النو... مثلك؟ لا اصلا انت طلعت عشان بدك تحط لك <تصفح> <تصفح> لا انا انت قلت لي اطلع وما بعرف شو من الحكي وصرت تبكي طلعت. قديش صار لو تعي تعي وين تعي الماب؟ هي هاي الماب هي. والله ما انتبهت عليهم، اصعب شيء عليكي. انقلع انقلع يلا تعرفي تاسرعي ولا لا؟ والله <تصفيق> والله ما اه صح صح ما بالمقصع بالمقصع سبحان الله صح؟ لا نوبه والله انت النوبه يا اختي الاخيره الاخيره بعيده شوي الكلب حاطها بعرف بعرف بعرف, بعرف. <تصفيق> يعني الاخيره طلع ما اخباني كثير ما بحتاج تطلع انت مكتوب على جبين كلمة الاخيرة وين؟ الاخيرة ما بتوصل. عاد احنا, احنا منك. حاضر حاضر بس دي مو حلوه وصلت هذه أه... أه بالنسبه عديتها يا حيوة والله بعرفش كيف على <تصفيق> <لحنا>. <تصفيق> شباب والله اكبر نوبه ترى ترى للعلم هذا هذا انا جايبه للديبول. يعني أش... للمنوب بتلك لا اسقط اه صح خلاص خلاص هذا اصعب شيء هدل اساطير الباركور صح اسقط ممكن تسقط صلاة لا والله حضرات اسمع اسمع بس بتوصل ليها نطي على الريس بون بسرعا ماشا اسمع يلا ما هو ما بتوصل مش وصل للهاية يعني مثلا توصل لك الريس اه لا لا لا بتوصل بتوصل لهون اول ما بتوصلي عليها نطي لما ماما سكتت قلت احمد كسر كسر التلفزيون <تصفيق> ليه ليه عشان اعصب صح لانه كسر بفورتنايت كان هو ثاني واحد كان مع استحس باس وسكار ومن دارسي ايوه وخسر اجا آه اجا اجا, إجا هذاك جاب سنايبر قطع الشاشه <تصفيق> آه. إيه اسمح. اسمح ايه اسمع اسمع اطلع العب لي شو اسمه بدناش باركو انا بدي العب باركو خليني بس خلص المرحله هاي عشان بقطع بس اول مرحله انت نوفي والماب هذا الماب حاضر قديم انت جايب لنا واحد عامل لي المح... عامل لي اخر واحد اطول من حياتي بقول لك الماب قديم يعني ايام ما كان كانت السبيس اطول فهمتي؟ ايه جاي تحط لي ماب من زمن جديد وصلت؟ وكيف؟ يلا اطلع لها بحرب عالمية، بسرعة بسرعة طالع طالع شايفين يا جماعة كيف محمد النوبي بيرد على؟ شايفين؟ والله انك نذلة شايفين؟ شايفين؟ يلا تعالوا تعرفوا انه مشان تعرفوا انه انه محمد ما لهوش ما لهوش قيمة في الحياة <تصفيق> يا كلبي عديت متأخر صغير شباب لو كنا نصنع نهاية المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك شباب يا شباب هيا النوبة هيا النوبة لا حد عليها ماشي انا الشاشة عندي خربانة فلهيك ما بتشوفها والله كلام جميل خليهم يشوفوا كيف بكرة محمد. بتشوفونا بمقطع جديد محمد. شفتوا كيف جلات شو اسمها غبا غبا غلال اي شيء في الباركور ومع السلامة